بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد هذا احد الدكاترة في الجامعة وهو دكتور مختص في الشريعة الاسلامية يقول اتاني احد الطلاب وهو شاب يعني فيه الخير وتبدو عليه سمات يعني الصلاح والخير فاتى يشتكي لي يقول يا دكتور يا شيخ انا اعاني الجامعة اختلاط وبنات وفتن وانا اريد ربي وأنا خايف على نفسي أنا أعاني يا شيخ أرجوك دلني ماذا أفعل يقول بدأ يشكي لي ويشرح لي بطريقة يعني فعلا فيها استعطاف يعني عطفت عليه الولد صادق في, في يعني مناجاته وصادق في شكواه فقلت له ألا أدلك على خير مني وهو يستطيع وأنا لا أستطيع ويداويك ويعالجك تماما قال من؟ دلني عليه أرجوك قال اذهب إلى الله واشتكي له بمثل الكلام الذي قلته لي تماما وقل له ما في قلبك وماذا تريد يقول هذا الدكتور وفعلا أعانه الله وهداه وتغيرت حاله بفضل الله ومنه وكرمه القصة الثانية كذلك لرجل كان مدمنا على الخمور والمسكرات. يعني كان انسان بيئته فاسده وفي نعوذ بالله المراقص الليليه هذه حياته وكان جار احد الائمه فذات يوم الامام انتبه ان هذا الرجل يصلي خلفه في في الصف الاول فتعجب فقال سبحان الله سبحان مغير الاحوال يقول فاذا الرجل مستمر أيام وهو يحضر ويحافظ على الصلاة يقول فسلمت عليه بعد الصلاة ودار بيني وبين حوار ثم قلت له ما شاء الله أنت تغيرت يعني ما هي قصتك؟ ما الذي حصل لك؟ كيف تركت هذا الأمر؟ فقال والله يا شيخ ذات يوم وأنا جالس في غرفتي لوحدي وأمامي الخمر والكأس فقلت وأنا أناجي ربي تعلم يا رب أن هذا يحزنني وهو يشير إلى الكأس والخمر وأنا يا رب أريدك ولكني لا أستطيع وأنت الله على كل شيء قدير يا رب أرجوك ارفع هذا الحاجز الذي بيني وبينك أرجوك يا رب ارفعه عني أنت الله القدير يا رب يقول هذا الإمام وهكذا تحول الرجل في ظلام ليلة واحدة إلى واحد من أفضل من عرفت رشداً والتزاما وحبا لله وبغضا للمنكرات كانت اليد التي جذبته هي يد الله صدق مع الله فصدقه الله هذا الرجل صدق وهو يدعو الله سبحانه وتعالى في الخلوة انتبهوا لاحظوا كلها كانت في الخلوات لا أحد معهم ولكنهم اشتكوا إلى الله بصدق وإخلاص أنهم فعلا يريدون الهداية ولكنهم لا يستطيعون ولا ننسى قول الله تعالى وما كان لنفس ان تؤمن الا باذن الله. الايمان والهدايه هذه تاتي باذن ممن من الله وحده لا شريك له. فانا ادعو اي انسان يعاني من ذنوب متكرره عليه ومعاصي لا يستطيع تركها. ادعوه ان يستخدم هذا الاسلوب المجرب العجيب، نتائجه مبهره ويستمر وسيرى باذن الله. وسيرى ما لم يكن يتوقعه أعرف شخصا ثقة يقول لي كنت أعاني من شهوة النساء والنظر إلى النساء وكان هذا الأمر يعني يؤلمني جدا يعني ويعني مؤذي في علاقتي بيني وبين ربي سبحانه وتعالى وطبق هذه الطريقة ذهب واشتكى إلى الله في مكان خالي بقلب صادق وإخلاص يقول ويقسم بالله العظيم مرت عليه عدة سنوات لم يرى فيها امرأة واحدة نظرة بشهوة الذي كان يظن أنه مستحيل بقدرة الله وبأمر الله تحقق حمى الله سبحانه وتعالى عينه وبصره من الحرام انظروا هذا شخص جرب هذه الطريقة والله سبحانه وتعالى عالج مشكلته تماما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 كلما أتتك الرفعة والعز وأتتك الهداية والنور ولا توجد عطية أعظم من عطية الهداية والشعور بالقرب الإلهي منك والحب الإلهي لك وهي تعتبر فردوس الدنيا أنت دخلت الفردوس قبل الفردوس كما قال العارفون والصالحون إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة ويا ما قصص سمعتها ورأيتها فعلا هؤلاء الناس يا أخواني يريدون يريدون فعلا الهداية هناك أناس صادقين في طلب الهداية الله إذا علم أنك صادق وذهبت إليه وطلبته منه الله هو الذي خلق الكرم هو الذي علمنا الكرم هو الذي أوجد الكرم أنت تطلب من الأكرم استمروا على هذه الطريقة اقتنصوا الفرص بالخلوات مع الله سبحانه وتعالى على بحر أو في بر أو تحت شجرة أو فوق جبل أو في زاوية من زوايا بيتك لا يراك فيها أحد استخدموا أسلوب التوسل والتذلل والافتقار كررها مرة ومرتين وثلاث وأربع وخمس في الشهر أربع مرات خمس مرات سبع مرات كرر كل ما أتتك فرصة اذهب إلى ربك واختلي به وناجه سبحانه وتعالى والله هو أعلم بنا منه وأرحم بنا من أي أحد أن تتوقع أنه يقدر يفيدك لنكن أغنياء بالله لنتعلم أن نقف دائما عند بابه سبحانه عندك ذنوب معاصي اشتكي عند الله قول يا رب أنا يا رب ابتليت أرجوك يا رب انقذني أرجوك يا رب اعنى أرجوك يا رب حبب إلي الإيمان وزينه في قلبي باب الله مفتوح يا أخواني يا إخواتي باب الله مفتوح